Pracuji jako advokát. Já pracuji jako personalistka. Ano, pracuji. Jsem učitel na střední škole a vyučuju informatiku. Dobře. Mm, pracujeme oba. Co děláte? Já pracuji v logistice ve velké korporátní firmě. Já jsem advokát v kancelárii. Advokátní. Nepracuji. Až bude potřeba pracovat, tak budu pracovat. Jako... Zatím, zatím, vůbec nevím, zatím vůbec nevím, nemám vlastně představu. Pravděpodobně v České republice, v nějaké větší firmě, doufejme v marketingu. <laughs>